Ja si na krajice, a ty si stene. Ja si na trailice, ja si na trailice, a mi si ja si na krajice, na larmu pôjdem tak v stredu 50 rokov, môžeme tak sa v strydu, z jarmok, do z a stred 50 rokov, až a piatok a moja, ty budeš moja, v sobotu, nie, nie, nie, na sobáš, v sobotu, nie, v ručú, daj, melieruko, na si som, tvoja, som o, má